În coar în care Corupia a ajuns la preedinte, a fost nevoit să demisioneze, cu o zi înainte de un vot pentru demitere. Presubliniere din Teleperuan, Pablo Cuczinski a demisionat Miercuri, cu o zi înainte de un vot în Parlamentul de la Lima pentru demitere, informează Pa Televiziunea Canal ne-a citat un analist politic potrivit ceruia vicepresubliniere din Telemartin Vizcarra se întoarce din Canada pentru a prelua presubliniere din CIA Republicii Peru. Într-un discurs televizat, Uxinschi a afirmat ce renunc la funcția de subliniere e al statului din motive legate de guvernabilitate. El era contestat inclusiv de 14 parlamentari din propriul său partid pentru lecturile sale cu concernul brazilian de construcții Odebrecht, implicat în acte de corupție, scrie Ager Pressero. Presubliniere din de misionari, în vârstă de 79 de ani, în subliniere i pe strase funcția în urma unui prim vot al parlamentului privind suspendarea sa, în decembrie anul trecut. De data aceasta, forca populară principalul partid de opoziție, a publicat o înregistrare video în care Kzinschi îi promitea unui parlamentar proiecte de infrastructură în circunscripția sa, în schimbul unui vot împotriva demiterii.